В мішки набирають пісок, потім їх покладуть на осколково-бойовий елемент СРСЗВ-17. Прилетів він в ніч проти 20 квітня. Втратив, в машинці є електричество, замикаються провода. коли варяться вогонь, нажимається кнопка і зробляє, дає електричество, і там детонатор зробляє, і воно зберігає. Научно це має такий вигляд. Укриття! Що? Ну, Я, то, вовтори, ця воронка та уламки, які залишились в ній завдяки мішкам з піском, нікого не травмували. Коли снаряди та ракети доходять до цілі та вибухають, то відбувається таке. Ще вчора тут працювали дантисти та інший персонал, розповідає Тетяна Гаврилова. Зараз так. Тормотології <звітка> просто немає. Вона є, але якби ні. Ось, вот що пройшло з нашими кабінетами, в яких ми працювали і отримали удовольнення. Ось вот ще один кабінет. Ну, все, то ось вот так. Не ночував вдома, але прийшов, побачив це Олег Ткаченко. В ніч останнього обстрілу чоловік був на роботі. Що я бачив? У мене нормально, а вот у сусіда. Вон розбите окно, одно і балкон розбитий тут. Немножко порозбитий. На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню Смерч. Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку та інші об'єкти мирної інфраструктури. Пожежі, що сталися внаслідок обстрілів, ліквідовували місцеві служби. Жертв серед місцевого населення немає. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».